السلام عليكم متابعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم بتاني حلقة من سلسلة كل الكون. إذا كنت جديد على القناة فبهاي السلسلة رح نتعرف سويا على كل الكون. ولا نترك كبيرة أو صغيرة إلا ونذكرها. فإذا كنت بعدك ما اشتركت معنا بالقناة ريت تفضل وتنزل تضغط زر الاشتراك وتعطينا لايك بطريقك وتفضلوا معنا حتى نبلش حلقتنا. بالحلقة الماضية أعزائي المتابعين حكينا عن كل الكون بشكل مجمل وعام. وشرحنا تفاصيل كثيرة مثل معنات السن الضوئية والجاذبية وهالأمور هيدي حتى نقدر نفهم حلقة اليوم. بس مع ذلك إذا كنت الحلقة الماضية فيك هيدا هلأ أو بعد ما نخلص هيدي الحلقة، لأنه رح أحاول أعطي كل المعلومات بشكل مبسط بشكل أنك لو ما تابعت الحلقة الماضية تفهمني، حلقة اليوم رح ندخل أكتر للتفاصيل الموجودة بهيدي الكون ونشوف أمور عجيبة غريبة حتى أنه بعض الأمور قد تكون مخيفة رح نتابعها معا بهيدي الحلقة، لذلك رح أقسم الحلقة قسمين، الاسم الأول رح أقول فيه بعض الغرائب والعجائب الموجودة بالكون، والاسم الثاني نتحدث فيه عن المجرات، والسؤال اللي رح نجاوب عليه بدقة اليوم هو لماذا يوجد من الأساس مجرات في هذا الكون؟ لماذا لا توجد هذه الكواكب والنجوم والثقوب السوداء حتى بشكل عشوائي بكل الكون إضافة أنه رح نتعرف على كل الأجرام السماوية الموجودة بهالحلقة. فحلقتنا اليوم دسمة جدا وخليكم معنا بالإسم الأول من حلقتنا رح نتعرف على بعض الغرائب والعجائب الموجودة بهيد الفضاء الواسع والغامض بداية رح أبدأ بمعلومة قد يكون معظمكم سمع فيها مؤخرا على الانترنت وهي وجود كوكب كامل من الألماس يصبح في هذا الفضاء يبعد هذا الكوكب عن الأرض مسافة 40 سنة ضوئية والسبب العلمي وراء وجود مثل هيك كوكب بالسماء هو أنه هيدا الكوكب كان بالأساس عبارة عن كتلة ضخمة من الكربون والكربون مثل ما بنعرف إذا تعرض للحرارة والضغط بشكل معين ولفترة زمنية معينة سيتحول تلقائيا إلى الألماس وهذا تحديدا ما حصل مع هذا الكوكب، اذا كان في كوكب من الماس بالفضاء فلا بد ان يكون هناك كواكب اغرب، على سبيل المثال في كوكب يسمى كوكب الجحيم، لانه بصراحة هو عبارة عن التصور الحقيقي للجحيم اللي موجود بعقولنا، يعني انت تخيل انه امطار من حجارة ونار وارض الكوكب هي عبارة عن بحر من الحمم البركانية الساخنة جدا، ودرجة حرارة هذا الكوكب مرتفعة بشكل مرعب جدا جدا، ومثل ما في كوكب عبارة عن كتلة من النار يوجد كوكب عبارة عن كتلة من المياه طبعا هذا الكوكب حرفيا هو عباره عن محيط هائل، لا يوجد يابسه اصلا على وجه هذا الكوكب، فقط مياه وهدوء تام، هذه المياه يصل عمقها حتى مركز هذا الكوكب، واترك الباقي لمخيلتك، واذا كان في كوكب كل من المياه فلا بد ان يكون في هذا الفضاء العجيب والغريب كوكب كله من الثلج، هلا ممكن البعض اللي عندهم اطلاع بالفضاء يقول لي الغريب بكوكب في ثلج؟ عادي ما اغلب الكواكب بالفضاء بسبب انخفاض الحراره وجهها مغطى بال بالثلج. عزيزي المتابع الغريب بهيدا الكوكب انه عباره عن كتله من الثلج ولكن يدور حول نجم وبشكل قريب جدا من هذا النجم، بمعنى انه الحرارة على وجه هذا الكوكب مرتفعة جدا وفي الوقت نفسه لا يزال سطح هذا الكوكب من الثلج. التفسير العلمي لهذه الظاهرة هي كالتالي: فقط وجه الثلج هو الذي يدوم، فتتشكل طبقة من البخار الساخنة جدا، وتحت هيدي الطبقة توجد الثلوج. ضغط هيدي الطبقة من البخار على الثلج يمنع عملية التبخر وبالتالي يبقى الثلج في مكانه والبخار في مكانه ويبقى هذا الكوكب هكذا إلى الأزل بالمعنى الحرفي هو المكان الوحيد اللي فيه التلج عم يغلي وجهه ولا يزال متجمد الكوكب التالي معنى على هذه القائمة هو كوكب مرعب جدا وبصراحة قد يكون الأغرب بين كل اللي ذكرناهم هذا الكوكب تمطر فيه زجاج والسبب العلمي وراء هيدي الظاهرة إنه وجه هذا الكوكب عبارة عن سيليكون أو بعبارة أخرى مغطى بشكل شبه كامل بالسيليكون وهو يدور بشكل قريب جدا من نجم معين هذا السيليكون يتبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل هائل هيدي العملية بتصير طبعا أثناء النهار أما إذا حل الليل وجاء بظلمته وسقيعه تجمع بخار السيليكون على شكل غيوم وأمطرت السماء زجاجاً وهيدي مش المعلوم الأغرب عن هيدا الكوكب فسرعة الرياح على هيدا الكوكب تبلغ 6400 كيلو بالساعة أعزائي المتابعين إذا هيدا الرياح بتلف مرة وحدة على وجه الأرض لن يبقى ولا شكل من أشكال الحياة على وجه الكره الأرضية. لا يزال هناك الكثير من الكواكب العجيبة والغريبة بس ما رح اذكرهم اكيد كلهم بهي الحلقه، بما انه هيدي الحلقه عن المجرات فرح اعطيكن معلومه عن اكبر مجره موجوده بهيدا الكون وجدى العلماء لحد هلا، هيدي المجره اسمها اي سي 1101، وهي عباره عن مجره ضخمه يبلغ قطرها 6 مليون سنه ضوئيه، نحن فسرنا قديش حجم السنه الضوئيه بالكيلومتر بالحلقه الماضيه، اذا كنت ما شفتها فيك ترجع بعد نهايه الحلقه وتشوف الحلقه الماضيه، بس اللي شافوا الحلقه بيقدروا يتخيلوا معي حجم هيدي المجره، انتم متخيلين حجم هي المجره 60 ضعف مجرتنا؟ نحن مجرتنا قطره فقط مئة الف سنه ضوئيه ما راح احكي عن مجرتنا بالتفصيل بهال الحلقة راح احكي عنها ان شاء الله بالحلقه المقبله هي والمجموعه الشمسيه خاصتنا بس هلا خلينا نرجع على اكبر مجره بالكون وخبركم انها تحتوي على 100 تريليون نجم هيدا الرقم هائل جدا اعزائي المتابعين السبب العلمي وراء وجود هيك مجره بالفضاء هو انه هيدي المجره اندمجت واتحدت مع الكثير من المجرات وشكلوا سويا مجره هائله ضخمه لا يمكن للعقل البشري ان يتخيل حجمه بس لحظة شوي قلتلكن اندماج المجرات نعم اعزائي المتابعين المجرات تندمج وتشكل سويا مجرات اكبر واكبر، اذا كنت حابب اني اسعقها فمجرتنا امام اندماج مع اقرب مجره لنا اللي اسمها اندروميدا التي تبعد عنا مسافه 2.5 مليون سنه ضوئيه، اكيدي انا وانت عزيز المتابع ما رح نقدر نشوف هيدا الاندماج ولا رح نعرف شو رح يصير فيه بالتحديد، اما الاجيال الباقيه من البشر فهي امام تحدي عظيم جدا، واذا بقي البشر على قيد الحياه حتى ذلك الوقت سيتغير شكل السماء اللي بنعرفه اثناء الليل لانه سيدخل العديد من النجوم والكواكب الى سماء مجراتنا اخر معلومة غريبة بحب شاركها معكم اليوم هي معلومة اعمدة الخلق سميت بهذه الطريقة لان العلماء لما رأوها لأول مرة ظنوا انه من هداك المكان لا يزال الخلق مستمر وهي تحديدا وحرفيا تشبه الأعمدة وموجودة على بعض ملايين السن الضوئية منها بس بالحقيقة هي عبارة عن سديم ضخم جدا وهيدا السديم يعكس الكثير من الضوء بألوان رائعة جدا طبعا للي ما بيعرف شو معنات سديم رح نشرح كل هيدي الأمور بآخر الحلقة إن شاء الله بالاسم الثاني من حلقتنا رح نحكي سويا عن المجرات بس هالمرة رح اشرح المجرات بشكل ما حد شرحه قبلي، رح حاول اني اقسم فهم المجرات لأسمين الأسم الاول هو فهم المجرات من الخارج، كيف تشكلت وليش من الاساس في شيء اسمه مجرات، لما الكواكب والنجوم والسدم والثقوب السوداء وغيرها من هاي الامور تسبح بالفضاء بشكل عشوائي، والقسم الثاني بشرح المجرة رح نحكي عن العناصر التي تكون المجرة، كل هيدي العناصر بدون اي استثناء، يعني انت رح تطلع من هيدي الحلقة ومعك معلومات عن كل الاجرام السماوية الموجودة بالفضاء، ولا يوجد كبيرة او صغيرة الا و انت تعلمها بشكل انك اذا قعد بجمع عم يحكوا عن الفضاء انت الوحيد اللي رح يعرف يتكلم ورح تكون فهمن كل شيء خصوصا اذا بتتابع معي كل هذه السلسله لذلك لا تنسى انك تشترك حتى تكمل معنى هاي السلسله وتحضر باقي البرامج الموجوده على قناتنا المهم اعزائي المتابعين كيف تشكلت المجرات مثل كل شيء موجود بالفضاء لابد الجاذبيه ان تاخذ دوره فيه وطبعا الجذبيه هي سبب وجود شيء اسمه المجرات غالبا اعزائي المتابعين رح تلاقوا ثقب اسود عملاق وضخم جدا موجود بوسط وبقلب كل مجره ولكن اعزائي المتابعين هيدا الامر مش قاعده ممكن تلاقي مجرات ما في بوسطها ثقب اسود حتى ما ينزل حدا بالكومنت يكون زعلان مني ويقول لي ذكرت معلومات مش دقيقه كل معلوماتي بجيبها من مصادر دقيقه وعلميه بحته، المهم اعزائي المتابعين انه نفهم انه الثقب الاسود عنده جاذبيه عاليه جدا، وفينا نعطيه لقب بطل شد الحبل بالفضاء كله، هذا الثقب الاسود بيلعب دور بانه يجمع الكثير من النجوم من حوله، والنجوم بدورها عندها جاذبيه عاليه جدا، وبالتالي هي الاخرى تقوم بسحب العديد من الكواكب حوله وهكذا تدور العمليه ويسحب كل جرم كبير جرم اصغر منه حتى تتشكل جميعا وتتجمع على شكل مجرات طبعا اعزائي المتابعين كل هيدي المجرات بحاله حركه دائمه لو حتى زيدك من الشعر بيت كل نقطه كل ذره موجوده في الفضاء في هذا الكون في الوجود في حاله حركه دائمه ابدا ما في شيء ثابت بهيدا الكون حتى انا اذا كنت واقف ومجمد حالي هيك مستحيل انا اتحرك مع دوران الارض نحو الشرق بسرعه هائله جدا مره اخرى تلعب الجاذبيه دوره بان تثبتني وما خليني احس بهالحركه لانه انا وكل ما يوجد حولنا نتحرك بسرعه واحده نحو الشرق ولولا الجاذبيه لتحركت الارض من تحتنا ووصلنا الى الولايات المتحده الامريكيه خلال بضع ساعات فقط الله يسامح الجاذبية اللي حرمتنا نروح على بيك بلاش لا بمزح أزيز المتابع لأنه كلنا رح نموت خلال أجزاء من الثانية لو هذا الشيء بيصير سمح الله بس خلينا بموضوعنا كل المجرات التي نراها نحن نراها في الماضي نحن لا نرى الخاضر أبدا أبدا أبدا حتى بحياتنا اليومية نحن لا نرى الخاضر مستحيل، رح اشرح لكم ليش. خلينا بلش مع المجرات، بالشكل الطبيعي كل شيء بنشوفه مثل ما بتعرفوا هو انعكاس للضوء او الضوء الذي يصلنا من اي مصدر اللي كان، نحن نرى الضوء الذي انطلق من هذا النجم حتى وصله الى اعيننا. هيدي العمليه بتحتاج وقت كثير كبير اذا كنا عم نحكي عن مجرات تبعد عنا ملايين السنين الضوئيه، فعلى سبيل المثال المجره التي تبعد عنا 40 مليون سنه ضوئيه، هذا الامر بيعني انه الضوء الذي نراه او المجره هذه التي نراها بالتلسكوب، نحن نراها كيف كانت من منذ 40 مليون سنة لأننا نرى الضوء الذي انطلق منها منذ 40 مليون سنة بس كيف هي هلأ؟ الله أعلم ممكن تكون انتهت ممكن تكون اندمجت مع مجرة أخرى ممكن يكون أساساً الكون انتهى بهديك المنطقة بعض ما وصلنا الأمر ما بعرف هودي هلا من كيسي هاي المعلومات بس مش معلومات الضوء ومعلومات اننا نعيش في الماضي لا هذا هذا صحيح 100% انا قلت لكم انه لن نرى الحاضر ابدا حتى انا هلا بس اطلع بايدي انا لا ارى يدي بالحاضر يعني بدون اي تاخر بالوقت بين حركه ايدي وبين ما ارى راح اعطيكم الدليل مثل ما الضوء بيحتاج لسنوات طويله حتى يوصل لعنا من المسافات البعيده كمان الضوء يحتاج الى وقت ولو كان بسيط جدا ولو اجزاء اجزاء اجزاء من الثانيه بس هيدا بضل وقت اخذ الضوء حتى ينعكس على ايدي ويشوف انا هاي العمليه وترسل عيوني رساله عصبيه الى الدماغ ويتم تحليلها لكي ارى هذه الصوره، لذلك هيدا الوقت اللي هو جدا قصير لا يزال وقت، فاذا نحن نرى الماضي فقط ولا نرى الحاضر ابدا، وهيدي رساله مهمه جدا لاي حدا بيكذب عليكم ويقولكم لكم انا ببصر او بقدر اعرف شو بده يصير بالمستقبل، ردوا علي بالمرتي الجايه قولوا له انت قادر شوف الحاضر بعدين شوف لنا المستقبل. اكيد لك راسك بهيدي المعلومه اذا كنت لاول مره بتسمعها على كل حال اكثر مكون موجود في هذه المجرات وفي الفضاء بشكل كامل هو الهيدروجين ما راح اشرح لكم السبب العلمي لهذا الامر بنزله شورت ان شاء الله بلكي بعد ما تنزل الحلقه بيوم او يومين هلا ممكن حدا يكون عنده شويه معلومات عن الكون يقول لي لحظه شوي هذه المعلومه مش صحيحه يوجد شيء في الكون اسمه الماده المظلمه والطاقه المظلمه والى اخره من هذا الكلام نحن حكيناهم بالحلقه الماضيه وشرحناهم واكيد معك حق بس انا عم بحكي عن العناصر والمواد التي نعرفها ونستطيع ان نفحصها، بالمستقبل شو مخبي لنا من العلم الله اعلم، بالنهايه العلم عزيزي المتابع يتغير في كل يوم مع كل اكتشاف جديد، والعلم ابدا ما هو شيء ثابت ودائما العلم هو شيء متحرك ويتراكم، لذلك عندي فضول كثير اعرف بعد 100 سنه كيف رح تكون حياه البشر، لان حياتنا تقريبا بشكل يومي عم تتغير بسبب الاكتشافات والتطورات اللي عم تصير بالعلم، هلا لحتى نبلش بالقسم الثاني من فهم المجرات لابد ان ندخل الى داخل المجرات ونشوف شو هي الامور اللي بتكون هذه المجره، وبالتالي شو هي الاجرام السماويه الموجوده بالفضاء؟ بشكل كامل. بدايه رح نبلش مع النجوم التي تثير الجدل في الوسط العلمي وذلك لان النجم يمر بمراحل عديده في حياته نتعرف بدايه على النجم العادي الادمي اللي قاعد بمكانه وتدور بعض الكواكب من حوله بشكله معا عن هيك بشكل كثير كيوت مجموعه شمسيه مثل اللي نحن عايشين فيها اقرب نجم لالنا اكيد كلكم بتعرفوه هو الشمس التي نراها كل يوم في النهار هذا النوع من النجوم بالحقيقه هو عباره عن كتله هائله من الهيدروجين التي يحصل فيما بين ذراته اندماج نووي وهذا الاندماج النووي هو السبب الحقيقي وراء وجود الضوء والحرارة اللي بتوصلنا إلى الأرض طبعاً أشعة الشمس قادرة أنه تسبب سرطان أو قادرة أنه تحرقنا بأرضنا دغري لولا وجود شيء اسمه الغلاف الجوي لحتى تعرفوا قديش خلق هذا الأرض عملية دقيقة جداً جداً جداً وهي أنسب مكان للعيش في الفضاء كله ورح نحكي عنها إن شاء الله بحلقة مقبلة فلا تنسى تضغط الاشتراك لو سمحت. المهم منرجع للنجوم والعمليه النوويه، هذا النوع من التفاعل النووي هو بالاندماج، يعني اندماج بين ذرتين. طبعا يوجد نوع اخر من العمليات النوويه لانتاج الطاقه النوويه وهو الانشطار، ورح نفسر كل شيء له علاقه بالنووي بسلسله كامله بتشوفوها على قناتنا بالمستقبل ان شاء الله. النوع الثاني من النجوم هو النجم الزائف، يعني هو شبه النجم، هو ليس نجم بالحقيقه، هو عباره عن المنطقه الغازيه الموجوده حول الثقب الاسود، التي يعود الفضل في معرفة الثقب الأسود لها الثقب الأسود هو مكان لا يمكن رؤيته بس دائما نرى حول الثقوب السوداء هالة من النور ويصدر منها حراره هائله جدا، الحراره تبلغ مئات الاف الدرجات وهي تحيط بالثقب الاسود بشكل دائم. بنكمل مع النجوم وبنحكي عن اخر ايام من عمر اي نجم. في معلومه لازم نعرفها عن النجوم أن الحاله الفيزيائيه للعناصر الموجوده على اي نجم هي حاله البلازما. اذا ما بتعرف شو هو البلازما فيك ترجع تشوفه بالحلقه الماضيه، بعد ما نخلص هالحلقه اكيد. المهم في اخر ايام حياه النجم خصوصا اذا كان النجم ضخم وذو كثافه عاليه، رح ينفجر هيدا النجم بانفجار نجمي ضخم ويشكل شيء بنقوله الأعظم أو السوبر نوفا السوبر نوفا بالحقيقة هو عبارة عن الانفجار اللي بيصير لأي نجم تستمر هيدي الحالة لبضعة شهور قبل ما تختفي نهائيا ويتحول هيدا النجم لا جرم سماوي اخر بمساعده الجذبيه ممكن يتحول هيدا النجم الى قزم ابيض او نجم بروتوني اللي شرحناه بالتفصيل بالحلقه الماضيه طبعا هيدا اذا كنا عم نحكي انه النجم ضخم وكثافته عاليه اما اذا كان ضخم جدا جدا وكثافته عاليه بشكل هائل سيتحول الى ثقب اسود وهون بصير مصيبه ما راح احكي بالتفصيل عن الثقب الاسود بهال الحلقة بكفي تعرفوا انه الثقب الاسود هو مكان ذو كثافه عاليه جدا جدا يعني كثافته تبلغ عشرات النجوم الموضوعه بمسافه ضيقه جداً. وبالتالي عنده جاذبيه قويه جدا لا يستطيع ان يفلت منها شيء في هذا الكون حتى الضوء بنفسه. منكمل رحلتنا وبنتعرف على باقي الاجرام السماويه الموجوده بالفضاء وبدنا نحكي هلا عن الكواكب. الكواكب تنقسم الى ثلاث انواع، النوع الاول هو النوع العادي مثل كوكب الارض على سبيل المثال. هذا النوع من الكواكب هو عباره عن اجرام سماويه، تدور دائما حول نجم او بقايا نجم وهو كبير بما يكفي ليصبح شكله مستديرا تقريبا بفعل جاذبيته. النوع الاخر هو الكويكب وهو كوكب صغير الحجم جدا يدور حول الشمس او حول كوكب اخر. النوع الثالث هو الكوكب الصغير، هو كوكب صغير الحجم ايضا لكنه لا يدور الا حول النجوم، والفرق بينه وبين الكويكب هو ان الاول يمكن ان يدور حول النجوم وحول كواكب اما الاخر لا يدور الا حول النجوم فقط. نستنتج من هون انه الكوكب الصغير اكبر من الكويكب وبالتالي كثافته اعلى وجاذبيته اقوى. اخر امور رح نحكي فيها لليوم هي المذنب والشهب والنيازك والسديم اما بالنسبه للنيزك فهي عباره عن جرم سماوي موجود في الفضاء فينا نشبهه بالصخره الكبيره هذا النيزك يستطيع ان يخترق الغلاف الجوي ويصل الى وجه الارض ويصطدم بها مشكل انفجارات هائله اما حجم الشهب فهو اصغر بكثير ولذلك يحترق في الغلاف الجوي ولا يلامس الارض ابدا ولكنه اذا استطاع ان يلامس وجه الارض ويسبب انفجار اصبح اسمه نيزكا وهذا هو الفرق بين النيزك والشهب نحكي بعد عن المذنب وهو عباره عن جسم جليدي صغير الحجم يدور داخل النظام الشمسي فاذا اقترب هذا المذنب من ان النجم الذي يدور حوله بدا وجهه بالذوبان ويتشكل هذا الذنب الذي نعرفه اما اذا قعد عن النجم تتدن حراره هذا المذنب وبالتالي يختفي في ظلمات الفضاء ويختفي ذيله اخيرا بنتكلم عن السديم والسديم هو عباره عن تجمعات هائله للهيدروجين والهيليوم والغبار الكوني تعكس الوان النجوم الموجوده بالفضاء ولذلك نراها براقه بالوان رائعه جدا مثل اعمده الخلق اللي حكينا عنها باول الحلقه هيدي كانت حلقه اليوم بتمنى انها تكون نالت اعجابكم شكرا لكل اللي وصلوا شكرا لجميع من شاهد، شكرا لوقتكم الذي لا يقدر بثمن. لا تنسى قبل ما تطلع من الفيديو انه تعطينا لايك لانه هيدي الطريقه الوحيده اللي بتحسسونا انكم مقدرين المجهود اللي عم نحطه بالفيديوز اللي عم نصنعهم على اليوتيوب، واذا بتحبوا فيكم تفوتوا على قناتنا تعملوا لكم لفه وتشوفوا المحتوى اللي عم نقدمه تنوع المحتوى الموجود على قناتنا، وبنتشرف انكم إنتوا تشتركوا معنا بقناتنا. كان معكم علي غريب من قناه جي سي بلاس، ان شاء الله تكون حلقة عجبتكم، اراكم بالحلقه المقبله ان شاء الله. سلام عليكم.